لال الخير والإحسان، لشهر الصوم والقرآن، ينادينا ينادينا لخير قد أتى رمضان، ينادينا ينادينا لخير قد أتى رمضان،, رمضان لجناتين وروضاتين وحور عين والريحان اللهم اعني في رمضان على صيامه وقيامه اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين